Сьогодні маємо унікальну ситуацію, коли оточено сотнями тисяч російських військ, Україна гарячково шукає підтримки серед цивілізованого світу. Демократичні ж країни намагаються змусити москалів сісти за стіл перемовин і скласти зброю. Та історія циклічна, і наше минуле вже знає випадки, коли ослаблена Росія все ж була змушена домовлятися і визнати незалежність України. Визнати, аби потім віроломно окупувати. Вітаю всіх. Мене звати Мар'яна Герняк. Ми продовжуємо наш проект Українська історія X. Проект, у якому ми порушимо непопулярні і іноді забуті теми, які разом з тим дуже потрібні для сучасного державотворення. Поруч зі мною студії політолог Юрій Михальчишин. Пане Юрій, вітаю вас. Доброго дня вам. І ми говоримо про Брест-Литовський, або ж Берестейський мирний договір. У 2 годині ночі 9 лютого дипломати Української Народної Республіки підписали Берестейський, або ж Брест-Литовський мирний договір, який став першим миром Першої світової війни та однією з переломних точок Української революції. Пане Юрію, насамперед цікаво, як правильно Берестейський чи Брест-Литовський, чи взагалі є відмінність майже цими оформами? Дуже слушне запитання, тому що воно стосується не тільки історіографії і не тільки традицій правопису, а воно стосується самого змістового навантаження, яке ідеологи тоді радянського, а тепер русського міра надають цьому документу. Зрозуміло, що цей мир був поразкою для Росії в будь-якій формі її державності, чи це імперія Романових, чи Раднарком Леніна, це було визнання поразки. Росіяни цього дуже не люблять робити, і отак вони зробили все, щоб пам'ять про цей мирний договір якомога глибше канула в Атлантиду. Якщо говорити про українську традицію і українську норму, то очевидно місто, яке в Білорусі сьогодні називається Брест, у нас називається Берестя, а весь цей край називається Берестейщина. Що хитро зробили радянські історіографи після цього, як мир було укладено? Вони розділили його на два абсолютно незалежних між собою документи і сказали, що був Брест-Литовський договір між Центральною Радою і державами Центрального Союзу і було підписано Брестський мир, Ленінським Раднаркомом і згаданими ж державами. Чому так? Тому що мир – це завжди щось позитивне, добре, і те, чого прагнули тоді та й прагнуть сьогодні мільйони людей на планеті. А договір – це завжди щось каламутне і підозріле. Про щось там собі домовляються кулуарно, незалежно, невідомо як. І от тому то, власне кажучи, і виник такий дуалізм. Брест – литовський договір чи Брестський мир? Наша традиція говорить правильно, буде казати Берестейський мир, Берестейська угода, і, відповідно, так і будемо це використовувати. Хоча паралельні форми є синонімічні, але вони є для українців запозичені з російського і радянського вжитку. А Пане Юрій, які причини ухвалення ось цього першого мирного договору у першій світовій війні між УНР з одного боку, Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною з іншого? Причини зрозумілі. Це розвал російської імперії, це захоплення влади більшовиками в Петрограді та в Москві у силовий спосіб, Спроба повторення цього сценарію в Києві, яка провалилася, і пізніше організація збройної інтервенції в межах Української Народної Республіки, яка почалася вже в грудні 1917 року. Ми ну не забуваємо, що це контекст. Триває Перша світова війна і держави Троюстого Союзу або ж центральні держави, ми говоримо про Німецький райх, про Австро-Угорську імперію, говоримо про Болгарське царство і про Османську імперію, вони намагалися дотиснути Росію, ослаблену війною та революцією, до капітуляції. І от виник такий, скажімо, унікальний історичний шанс, коли необхідність Української Центральної Ради здобути визнання державності де юре і де факто, щоб УНР визнали іноземні держави, і наклалося це на необхідність вписатися в момент максимальної слабкості Росії, от вони і призвели до цього, що унікальний історичний шанс був використаний молодою українською дипломатією, яка тоді тільки народжувалася, з дуже блискучим, як на той час, і обставини, результатом. Адже вдалося дійсно припинити інтервенцію російського радонаркому в Україну, Вдалося досягнути суб'єктності на міжнародному правовому полі, отримати визнання де-юре і де-факто від провідних держав світу, і вдалося укласти, по суті, оборонний союз з провідною військовою силою в цьому регіоні – це Німецько-Австрійський блок. Тобто контекст дуже важливий і результати вкрай успішні з огляду на ті обставини. У загальних рисах, що перебудувало підписанню Берестейського мирного договору, у якому становищі перебувала Українська Народна Республіка? А дуже важливо пам'ятати, що ініціатива про мирні переговори була однією з основних у більшовицькій програмі. Коли вони валили уряд Керенського у жовтні та листопаді 1917 року, вони це робили, в тому числі, під гаслами про негайний мир і, як мінімум, досягнення перемир'я, припинення бойових дій на фронті. І... Перші переговори розпочалися вже 3 грудня 1917 року в місті Брест-Литовськ. А треба сказати, що у цей час, наприклад, розпочинається радянська інтервенція в Україну, починається просування на Харків, починається просування на українську Слобожанщину, тобто це паралельні процеси. А Українська Народна Республіка у той час перебувала в гібридній формі свого встановлення завдяки геніальному в лапках третьому універсалу, який проголосив з одного боку творення Української Народної Республіки, а з іншого визначив, що вона буде автономною складовою демократичної Росії. Це абсолютний абсурд і повністю не відповідало драматичним умовам того кризового часу. Очевидно, що російська інтервенція радянська тільки прискорила проголошення державності і самостійності, але це можна було робити і... Без огляду на ці обставини. Тобто тут Центральна Рада проявила політичну короткозорість. Генеральний секретаріат і виконавчий орган як уряд був повністю безпорадний. Ну і не треба забувати, що на цей момент контроль над великими промисловими містами Сходу та Півдня України вже було де-факто втрачено, тому що там порядкували загони озброєної більшовиками, лівими серами Червоної Гвардії і просувалися... Залізничними шляхами в рамках ешелонної війни, про яку ми вже розповідали, загони під загальним командуванням підполковника Муравйова. Тобто доля, на жаль, лівобережної України на той момент вже була вирішена не на користь української державності. Якщо ми говоримо про правобережну Україну, то відступаючи з фронту, частини колишнього південно-західного російського і румунського фронтів більше визувалися і по дорозі де-факто проголошували своїми комітетами солдатськими революційну владу рад. Це відбулося в таких містах, як Луськ, Рівне, Бердичів. Спробували це саме зробити і в Житомирі, просто відступ від Центральної Ради з Києва на Житомир врятував це місто від негайного переходу до більшовиків. Ситуація драматична, будемо говорити відверто у цей момент, коли українська делегація прибула до Брест-Литовська, а це трапилося 4 січня 1918 року, вже катастрофа була на обрії, і було зрозуміло, що контроль над територією, яка була суверенною українською, втримати не вдасться. А хто був у так званій команді порятунку України? Які делегати? Треба сказати, що недооцінена у нас абсолютно роль і недосліджено процес формування перших українських цих дипломатичних, інтервенції на міжнародному фронті, тому що загалом то брест або Берестейський мир у нас не надто популярна тема для досліджень. Голова делегації це Всеволод Голубович, генеральний секретар закордонних справ українського уряду. На той момент в нього вік був 35 років, за мірками того часу це просто юнак. Якщо ми говоримо про тих дипломатів і військових, з якими йому довелося зіткнутися на переговорах у Бресті, це, наприклад, міністр закордонних справ Німецької імперії Ріхард фон Кюльман. Це міністр закордонних справ Австро-Угорської монархії граф Оттокар фон Чернін. Це е, генерал Німецької армії Макс Гофман. Це візир Османської імперії Мехмед Талаат. Це прем'єр-міністр болгарського царства, тобто це або глави держав, або міністри з величезним життєвим і професійним досвідом, або кадрові військові, такі як Макс Гофман. Це права рука Людендорфа, і Гінденбурга, німецьких стратегів, які визначали, власникаючи оцей вектор на те, щоб Росію дотиснути до миру і утворити низку незалежних держав, тому що ця ідея виникла не тільки в німецьких дипломатів, а в першу чергу в німецьких військових. Тому вони і висували вимоги, які завершилися здобуттям незалежності Фінляндії. Естонію, Латвію, Литвою, пізніше ми говоримо про Білорусь, Польщу, Україну, і Грузію, Вірменію і Азербайджан. Тобто це поєднання зусиль німецьких військових і німецьких дипломатів. І от е, Всеволод Голубович, він, власне кажучи, долею історії був поставлений у таку систему координат, де йому довелося не просто робити перші кроки української дипломатії, а вирішувати долю української державності. У нього за плечима е, вища освіта, звичайно ж, це... Е, функціонер Української партії соціалістів-революціонерів. До того, в молодості належав до революційної української партії, це Микола Міхновський її заснував. Тобто тут є традиція від українських правих соціалістів до українських лівих соціалістів. І от Севолод Голубович став, так мовити, хедлайнером України на міжнародній арені. Коли говорити про подальші зміни в складі делегації, то треба пам'ятати, що взагалі дуже непросто було домогтися визнання повноважень, української місії в самому Бересті, тому що коли наші туди прибули 4 січня, то в першу чергу їм довелося виграти бій з досвідченим популістом і харизматичним оратором Львом Троцьким, який тоді долучився до роботи Радянської делегації, Спершу її очолювали більшовики зі стажем Йоффе і Кам'янів, а Троцький вже долучився на етапі, коли стало зрозуміло, що справи в радянців край погані. І от він з ходу заявив, що насправді немає ніякої Української Центральної Ради і немає ніякої Української Народної Республіки, є Українська Народно-Соціалістична Республіка в Харкові, і от її делегати Прибудуть Це Юхим Мєдвєдєв і Володимир Шахрай, вони прибудуть і будуть представляти делегацію, яка відображає інтереси трудящих українських народних мас. Вдалося українській делегації переламати ситуацію на свою користь за німецької підтримки і вже 10 січня 2018 року Троцький був змушений визнати, що легітимна делегація саме ця, яку очолює Голубович. Це не припинило його спроб в подальшому використати фейкову делегацію Української Народної Соціалістичної Республіки для тиску на німців. Але 12 січня українську делегацію прийняв австрійський міністр граф Отто Карфон Чернін. І він загальні риси окреслив для визнання української державності і суверенітету. За одним виключенням, українцям треба було відмовитись від будь-яких претензій на Галичину, на Буковину і на Закарпаття. В обмін на це... Українська Народна Республіка отримувала Холмщину і частину Підляща. Це дуже важливо, тому що це етнічні українські землі. І під цими умовами довелося ознайомити український політичний провід, але треба було приїхати із актом проголошення незалежності, тому що делегація Голубовича його не мала. І от 20 січня українська делегація повертається до Києва, для того, щоб мати мандат і представницький документ вже як місія суверенної незалежної держави. А в Києві, як ми знаємо, процеси вкрай бурхливі. Це величезна криза українського уряду, це відставки ключових міністрів, це, по суті, параліч органів виконавчої влади. Як так функціонувала законодавча гілка у форматі Центральної Ради. Ну і, крім того, не забуваємо, що 29 січня розпочинається повстання більшовиків на київських заводах, зокрема на Арсеналі. І в цих умовах дивовижним чином вдалося організувати роботу Центральної Ради, щоб проголосити 22 січня четвертий універсал, який і став актом проголошення незалежності Української Народної Республіки. І одним з своїх пунктів передбачав повноваження для української делегації продовжити мирні переговори і укласти мир із державами Центрального Блоку. От з цим вже повернулася нова українська делегація, її очолив Олександр Севрюк. Севрюк мав на той час, 24 20, роки. Так, це людина не просто юна, за мірками сивочолих німецьких дипломатів і генералів, це школяр, по суті, і залишається тільки дивуватися, як ці недосвідчені українські політики, які максимум виступали на мітингах перед гарнізонами солдатськими або перед якимись робітниками в цехах, як вони зуміли на вкрай напружених складних переговорах з зубрами міжнародної дипломатії, Вийти на перитетну основу і нейтралізувати невтомного популіста Троцького, який сипав погрозами, який погрожував експортом революції в Європу, погрожував, що більшовицькі війська переагітують німців і австрогорців на фронті, вони разом повернуть штики на Захід. Тобто займався там абсолютно диким популізмом, але він відтягував час. І йому це вдавалося робити. Троцького ще назвали Мефістофелем на цих переговорах. Ви згадали про Севрюка та про Голубовича. Я би ще про трьох хотіла згадати. Про Миколу Любинського, 26 років, Михайла Полоза, 26 років, і трохи старший Микола Левицький, 58 років. А чи були якісь чіткі інструкції для делегатів? І взагалі з ким вони радились? Ну, зрозуміло, якби у нас існувала якась чітка вертикаль органів виконавчої влади, то делегація була б і сформована в інший спосіб, і, зокрема, були б посилені її експертні блоки, так, зокрема, військовий. Довелося йти на ситуативні абсолютно компроміси. Ніхто не очікував, наприклад, такого подарунка у вигляді Холмської губернії з центром, до речі, в місті Брест-Литовськ. Тобто Місце, де відбувалися мирні переговори, воно ж і увійшло за їхніми результатами до складу Української Народної Республіки. Хто міг коли сподіватися, що переможна німецька армія просто так віддасть, те що здобуто німецькою зброєю в руки новонародженої української держави це можна сказати просто пощастило з іншого боку питання Криму абсолютно не на український баланс було вирішено на цих переговорах питання про Крим як військово-морську базу для німецького австрогорського флоту взагалі не входило до переліку тих які обговорювалися тобто, це територія України материкової, однозначно, мінус Кримський півострів. Оце, як бачимо, ну, звичайно ж, негативний такий момент, який і не можна було ніяким чином компенсувати. На яких умовах укладався договір, і чи були якісь принизливі пункти для України? Для України найголовніше було те, що її визнали як суверенну державу. І те, що своїми підписами скріпили е, цей «Берестейський мир» такі люди, як міністр законних справ Німецької імперії і Австро-Угорської імперії, прем'єр-міністр Болгарського царства, прем'єр-міністр Османської імперії. Це означало в дебют України на міжнародній арені. Звичайно, що був економічний блок, окремо прописаний, і блок військових домовленостей. А в цілому Берестейський мир – це не один документ. Це є набір з десяти документів. Це є, по-перше, загальний текст мирного договору, з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Османською імперією. По-друге, це двосторонні мирні договори з кожною з цих держав, додаткові технічні, скажімо так, протоколи до них. І крім того, це один таємний протокол, підписаний між УНР і Австро-угорщиною. Цей протокол стосувався власникаючи західної України не тільки, а була компромісна норма про те, що на території Галичини. Австрогорський уряд виділить етнічні українські землі в окремий коронний край, і е, там буде українське представництво, і поляки будуть позбавлені важлів адміністративного впливу. Вкрай важлива норма, і це треба було реалізувати до липня 1918 року. Був економічний блок домовленостей, згідно якого Українська Народна Республіка зобов'язувалася до кінця липня 1918 року постачати до Німецької та Австрогорської імперії. Продовольство, зокрема, це мільйон тонн зерна, це 50 тисяч тонн м'яса, 400 мільйон, мільйон одиниць яєць, десятки тисяч голів рогатої худоби і промислову сировину. Там марганцева руда, нікелеві руди – це великі запаси, які були вкрай необхідні для того, щоб ліквідувати голод, який вже тоді реально панував серед цивільного населення Німеччини та австро -Угорщини. З іншого боку, не треба забувати, що проблематика була і в ОНР. Вся правобережна Україна – це смуга операцій російських фронтів у Першої світової вони виснажили і без того небагате народне господарство. Лівобережна Україна перебувала в стані хаосу і анархії після того, як там самопроголошені більшовицькі, есерівські і анархістські бандформування зайнялись експропріаціями і самовільним переділом земель, займались погромами маєтків і ліквідацією землевласників. Там теж було вкрай складно досягти стабільної роботи сільського господарства. До речі, австрогорський уряд цим і скористався, не отримавши згаданих поставок продовольства до кінця липня 2018 року, він оголосив про недійсність цього таємного протоколу. І його текст було спалено, його до тепер дослідники не можуть ніяк виявити. Є тільки припущення, що він писався французькою мовою, як мовою міжнародної дипломатії. Тому що всі тексти договорів писалися, відповідно, українською, німецькою, болгарською і турецькою мовами. І перекладалося, якщо двосторонні були, то дублювалися мовами держав, що підписували. Наприклад, Українська Народна Республіка і Болгарське царство. Тобто примірники мали рівнозначну силу український і болгарський варіант. А от цього таємного протоколу з австро-угорцями просто на сьогоднішній день не існує. З нас продовольство, а з австро-угорців що? Військова допомога. Передбачалося, що на територію Української Народної Республіки, як союзні, зайдуть 450 тисяч військових... Німеччини і Австро-Угорщини. Вони, власникаючи і без того, планували великий наступ на всьому фронті від Балтійського моря до Чорного, тому що більшовицька делегація штучно затягувала переговори в Бресті використовуючи їх для створення серйозної внутрішньої напруги саме в Берліні і у Відні, де вже тягар війни був край відчутним, і вже були і цивільні акції громадської непокори, і були проблеми перебої в роботі військової промисловості, більшовики думали, що час працює на них. Тому вони цей час затягували. Після того, як підписала угоду українська делегація, а це трапилося 9 лютого 1918 року, Троцький підписав такий, скажімо, абсолютно нейтральний документ про те що припиняються бойові дії і назвав цю ситуацію парадоксальним чином ні миру ні війни але затягував підписання аналогічних мирних договорів з центральними державами і тому вони розпочали свій наступ на фронті у цьому наступі до речі і було розгромлено перші формування Червоної армії так символічно сталося що от 23 лютого День защитника Отечества в Росії сьогоднішній колись відповідно радянське свято, воно було е, утворене для позначення першої нібито перемоги Червоної гвардії над німцями. Це бої за Псков і Нарву, але якраз де-факто у ці дні радянські війська відчайдушно відступали від Пскова і Нарви, які були зайняті німцями практично без бою. Аналогічна ситуація була і в нас на Правобережній Україні, коли перейшли наступ австро-угорські війська, Червоні відступали без бою. І тому війська Української центральної ради, перегрупувавшись в районі між Рівним і Житомиром теж перейшли у контрнаступ і йшли попереду наступаючих німецьких австро угорських військ. Ну, ситуація однозначно вирівнялася на користь українців, тому що потужні сили союзників, майже півмільйона вояків однозначно переважали ті бандформування, якими володіла Червона гвардія, які були підконтрольні чи то маріонетковому уряді в Харкові, чи то уряду раднаркому Леніна в Петрограді. Ситуація сталася так, що фортуна повернулася обличчям до українців. Чи можна ствердити, що цей договір врятував Україну, хоч на тимчасовий термін, від більшовицької Росії? Без сумніву. Ми говоримо про те, що більшовики були вимушені таки підписати 3 березня 1918 року мир, який був де-факто сепаратним миром, підписаний без згоди держав Антанти, перед якими вони мали зобов'язання. Це був мир, який визнавав поразку Росії в Першій світовій війні який закріплював відпадіння від неї величезних територій, від Балтійського моря до Чорного, і який накладав на неї вкрай важкі економічні, в тому числі умови виплати контрибуцій. І якби не поразка держав Центрального блоку Німеччини та Австро-Угорщини в Першій світовій війні, я гадаю, що правомірно стверджувати, що українська державність зберегла себе і на майбутнє десятиліття. Просто так сталося, що фортуна війни на Західному фронті відвернулася від німців, і вони програли всі літні битви 1918 року, і, відповідно, поразка Німеччини в Першій світовій війні дозволила Леніну вже 3 листопада 1918 року анулювати Брест-Литовський мир. І в подальшому тільки Рапальський мир 1922 року відновив дипломатичні відносини між цими країнами. А що до України, то вона безперечно здобула міжнародну правову суб'єктність, міжнародно-правове визнання, позбулася більшовицької окупації, отримала величезну військову допомогу від союзників, але, на превеликий жаль, виявилося, що після вступу до Києва 2 березня 1918 року, звичайно ж, господарями себе в місті почували німці. Центральна Рада і її очільник Михайло Грушевський дуже скоро на собі це відчують вже у квітні цього ж таки року. От, бо одним із пунктів було не втручання представників окупаційної влади у внутрішні справи ОНР, і вони порушили Безперечно. цей пункт. Кількома шляхами. По-перше, влітку так сталося, що німецька військова адміністрація вирішила, що її військово-польові суди мають юрисдикцію над громадянами УНР. Тобто вони отримали право вести слідство над українськими громадянами, власне кажучи, судити їх за якісь правопорушення і навіть приводити вироки у виконання. Зрозуміло, що це є втручання в суверенітет в внутрішні справи. По-друге, треба не забувати про скандальну історію, в яку влип. Згаданий вже вами Голубович, це не тільки очільник української делегації у Бересті, а це ще і один з міністрів і прем'єр-міністр Української Центральної Ради, якого німецька військова жандармерія впіймала за викрадення одного київського банкіра з метою отримання за нього викупу. І, відповідно кажучи, загриміли два міністри Української центральної ради, за грати до німецької військово-польової в'язниці. Це вкрай негативно позначилося на суб'єктності українського уряду і, звичайно, спровокувало німців до глибшого політичного втручання. Вони побачили, що Українська центральна рада складається з вкрай нестійкого спектру різних соціалістів, від радикальних до поміркованих, які абсолютно не мають низової підтримки у широких масах робітництва і селянства, а займаються в основному влучним популізмом і демагогією у мітинговому форматі. А ніяких структур, які би можна було використати при формуванні цивільних органів влади на місцях, в регіонах, просто не існувало. Тому німці вирішили самотужки ситуацію вирівняти. От, а ще до Радянської Росії повернімося. Зобов'язання Радянської Росії за умовами цього договору 3 березня було залишити всю Україну, визнаючи УЦР і кордон між Україною та Росією. Чи було дотримано це? Безперечно, що більшовики не були більшовиками, якби виконали і дух, і букву мирної угоди. Вони традиційно вдалися до гібридної стратегії, зробивши вигляд, що суб'єкт підписання угоди в Брест-Литовському це є раднарком на чолі з Леніном. А от нібито незалежна, нібито суверенна Українська Народна Соціалістична Республіка, а тим паче її клон Донецького Криворіжська. Соціалістична республіка Сепарська столицею в Харкові не мають до цього жодного стосунку. І тому, нібито, ленінські більшовики свої війська з України виводять. А те, що відбувається, зокрема бойові дії з іншими червоними банформуваннями, це не є компетенцією ані Леніна, ані Троцького. Це, от мовляв, звертайтеся до харківських товаришів, до уряду народного секретаріату і Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, ведіть з ними окремі мирні переговори. І так сталося, що впродовж березня, квітня і травня. 1918 року де-факто триває німецько-українсько-радянська війна в Україні спираючись на допомогу німецьких військ війська української центральної ради просувалися на лівобережжя відбили Полтаву відбили Харків зокрема це зробив полковник Петро Болбочан після того він організував знаменитий кримський похід і окрема донецька група вирішила звільняти український Донбас і бойові дії тривали до кінця травня 1918 року і зупинилися на території теперішньої Росії, в окремих районах Білогородської, Курської і Воронезької губерній. І там виникла так звана нейтральна зона, і пізніше тільки на основі перемир'я, яке було підписане в травні 1917 року, було вирішено продовжити мирні переговори. І вони відбувалися в Києві. Очолювали цю делегацію радянську християн Раковський і Дмитро Мануїльський. І от вони то, власне кажучи, упродовж цього літа 1918 року вели перемовини про майбутній кордон між УНР і РСФСР. Ці перемовини так і не були закінчені в зв'язку з подіями гарячої осені 1918 року. Але, повторюся, більшовики не були більшовиками, якби виконали те, що зобов'язувалися робити згідно Берестейського миру. Тут вони зробили спробу ситуацію затягнути, затягнути її в фазу гібридного протистояння, де вони нібито не мали ніякого юридичного стосунку до ситуації, а насправді своїми маріонетками успішно керували у тіньовому форматі. А які уроки українці мають засвоїти з того часу? По-перше, це центральна роль контролю над столицею. Тільки той факт, що в Бресті-Литовському нічого не було відомо, на момент підписання 9 лютого 1911 року про той факт, що війська Центральної Ради день за тим відійшли з Києва, це і спричинило успіх у підписанні цього документу. Тому що більшовики, які контролювали Харків і увійшли до столиці УНР, мали вже тепер всі підстави стверджувати, що делегація УНР є нелегітимною, а представляють інтереси українського населення саме Шахрай, і Медведєв. На щастя, саме бої на залізничній лінії Бахмач, Крути, Ніжин і Київ у січні 1918 року дозволили виграти достатньо часу для української делегації, яка встигла з'їздити в Берестя, провести там перемовини, повернутися до Києва, отримати на руки 4-й універсал акт поголошення державності, з ним повернутися до Берестя і ще раз підписати вже повноцінну мирну угоду – цей факт тільки і дозволив відбутися українській державності. Тому що без контролю над Києвом, без міжнародно-правового визнання, зрозуміло, що це була би просто фейкова державність. І всі шанси стати так званою «фейлд стейт» в УНР були тоді, в лютому 1918 року. Історія дала шикарний шанс, так, щоб цього не сталося. Тобто перший урок – це контроль над Києвом. Поки, незважаючи на будь-яку глибину зовнішньої агресії та інтервенції, Українська влада контролює Київ, доти вона буде легітимним суб'єктом на міжнародно-правій арені. Втрата Києва де факто рівна втраті державності. Це один з перших уроків. Угу. Мінські угоди, нормандський формат з одного боку і Берестейський мирний договір. Чи є якісь історичні паралелі, і чи вміють українці виносити уроків з таких важливих історичних подігів? безумовно, що паралелі є, і там, і там з українцями пробували говорити з позиції сили. Говорив з позиції сили Троцький, говорив з позиції сили Путін. Але Троцькому протиставили не менш правну демагогію Голубовича, Севрюка і компанії. Путіну протиставили опір українських збройних сил і добровольчого руху. І насправді можна було абсолютно чітко не йти на подібні ганебні поступки, на які пішла українська делегація в Мінську і у вересні. 2014 року і у лютому 2015 року, зважаючи на ту катастрофічну ситуацію, у якій Українська Народна Республіка домоглася в Брест литовську визнання своєї державності і отримання військово-технічної допомоги. Тобто це наступ ворога на всіх фронтах. Це не те, що було втрачено у нас декілька районів Донецької та Луганської областей і відбулося декілька невдалих операцій української армії, зокрема в Іловайську, Було все значно гірше. Було втрачено Суми, Харків, Запоріжжя. Катеринослав, Одесу, сам Київ вже був під загрозою оточення. І у цій ситуації все одно українська дипломатія спокійно вела перемовини і знаходила достатньо кількість аргументів. Зокрема, той аргумент, що українці будуть чинити подальші спротив. Де б не пролягала лінія фронту, спротив буде тривати. Оце, мабуть, був би головний урок, який треба б застосувати під час мінських перемовин. А дякую вам, пане Юрію, за таку надважливу розмову. Це був проєкт «Українська історія Ікс». Ми говорили про Берестейський мирний договір. До зустрічі у середу.